Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Εσχύλου Πέρσε Αχ, μαύρη μοίρα κι απρόσμενη που με βρήκε τον έρμο Οι θεοί τι σκληρά τιμωρούν τη γενιά των Περσών Κακορίζικος και τι θα μπορεί μου λυθήκαν οι αρμοί μου αντικρίζοντας τους γερόντους μου αυτούς τους πολίτες. Ω Θεέ μου, ας γινόταν και μένανε συντροφιά με τους άντρε που χάθηκαν, να με σκέπαζε μια θανά. Αχ, αλλήμον ο του στράτευμα, συφορά στη μεγάλη αρχοντιά μας και στους άντρε. Αυτό το καμάρι μας, κάποια μοίρα του θέρισε τώρα. Κλαίει η γη, κλαίει την άγουρη νιώτη μα που τη ρήμαξε ο ξέρξη. Στιβάζοντα με στον άδειο του πέρσε, χαθήκαν παν του χάρου όλο τάνθο τη γη μα. Το ξεφτέ ένα σμάρι πυκνό άντρε κι άντρε. Συφοράς στα γλυκάνια τα. Αφέντη μου, η Ασία βαριά γονατίζει. Αχ, εγώ ο μαύρο και άραχλο, που γεννήθηκα για τον όλεθρο τη γενιά και τη χώρα μου. Για σένα θα βγάλω φωνή και θα σύρω λιγμό. Απ' το κλάμα οι κραυγέ να θολώσουν. Σαν μυρολόι Μαριανδινό και σαν χαιρετισμό στο γυρισμό σου. Βγάλτε φωνή, σύρτε λιγμό, ένα θρύνο στριγκό θλιβερό, πάλι εναντιά μου γύρισε η μοίρα. Για σένα θα βγάλω φωνή θλιβερή, τον καημό με το δάκρυ, για σένα θα σμίξω, θρυνοδός της γενιάς και της πόλης μου, κλεοντάς το καινούριο μας πένθος, θρυνοντας το χαμό που μας έφερε η θάλασσα, γιατί ήταν με τους ίιονες ο Άρης και μα σάρπαξε. Με τους ίιονες ήταν και το μέρος του πήρε, ζωσμένος καράβια, θερίζοντας την απλωσιά της σκοτεινή και την καταραμένη ακτή. Ωχ, oh, βογγώ και ρωτώ για καθένανε, πού είναι η φίλοι μας, πού είναι η σου, πού είναι ο Φαρανδάκης και ο Πελάγωνας ο Σούσας, ο Δωτάμις, ο Αγδαβάτης, ο Σουσισκάνης που τα εκβάταν άφησε. Πού είναι ο Ψάμις. Σκοτωμένους τους άφησε έξω από το Τυριάνο σκαρι, να παραδέρνουν στις ακτές της Σαλαμίνας, χτυπώντα πάνω στα σκληρά τα βράχια. Κακιά μου η ώρα. και ο Φαρνούχος πού είναι ο γενναίος σου. Ο Αφέντη, ο Σεβάκη και ο Θάριβη, ο Μέμφυ ή ο Λιλαίο, πρώτος, όλη. ο Ιστέγμη, ο Μασίστρης, ο Αρτεμφάρη, σερώτησα και πάλι σε ρωτάω. Συμπορά μου, αφού πρόλαβαν και είδαν την πανάρχαια Καρτάρατη Αθήνα, τώρα πια όλοι αντάμα οι αντάμαοι παρταράνε τη ξέρε. Και λοιπόν και το γιο του Βατάνοχου, το πιστό σου το μάτι τον άλπιστο, που σου μέτραγε μύριους και μύριους τους στρατιώτες, και ακόμα το γιο του Σισάμι, σπέρμα του Μεγαβάτη, το οιβάρι το Μέγα τον Πάρθρο, εκεί κάτω τους μαύρους τους άφισες Αχ, οδύνες διπλές και τριπλές, στους λαμπρούς Πέρσες ήρθες να λες. Πώς μου ξυπνάς τον πόθο μου για τους γενναίους συντρόφους μου, σαν μου μιλά για το κακό, τα ξέχαστο το φωνικό σ' τα σπλάχνα μου βαριά φωνάζει και βογκάει καρμιά. Κι άλλους πόσους ακόμα ποθώ, τον Ξάνθη που κινούσε μύριους μάρδου, και τον Ανχάρη φίλο του πολέμου, τον Καβαλάρη Αρσάμι, τον Διάηξη και τον Δαδάκη, ακόμα τον Λυθύμνη, τον Τόλμο, τον Αχόρταγο Στοδόρη, σ' αλεψονούς μου. Κι απορώ που γύρω στην τροχόσυρτη σκηνή σου δεν έρχονται κι αυτοί μαζί σου. Πάνε, χαθήκανε του στρατού μου οι αρχηγοί. Αχ, παν, χαθήκαν πια. Ωρα κακιά κι ώρα πικρή. Ωρα κακιά, φέραν ή θε ήταν έλπιστο κακό. Κι άτι είναι ολοφάνεροι. Καθάριο μάτι. Μια και μονάχη η φορά μας χτύπησε για πάντα. Μας χτύπησε ειν ολοφάνερο. Με νέο χαμό. Με νέο χαμό. Ωραία κακιά που πέσαμε στα πλοία των αιώνων. Πάντα άτυχο στον πόλεμο το γένος των Περσών. Πάντα άτυχο. Ο αριόμηρος έχασα τόσο μου στράτο. Τι σώθηκε. Ήταν τρανή η δυναμή μα πρώτα. Βλέπει του το δωτορούχου το, το, το μου τα απομεινάρη. Το βλέπω, ναι. Και τη βελοθήκη αυτή. Πε μου, τι άλλο έχει σωθεί. Τούτη φαρέτρα μου, μονάχα. Τι λίγο μέσα σε πολλά. Μείναμε πια χωρί βοηθού. Τον ο στρατό στη μάχη, ποτέ του δεν υποχωρεί. ο στρατό. Προσυμμενοί, είδαν τα μάτια μου κακό. Λες για το πλήθος το σκαριό μα που έχει ριχτεί πια στη φυγή. Μέσα σε αυτό το χαλασμό, το ρούχο μου έσκησε κομμάτια. Αλλή, αλλή και τρει Και ακόμα, ακόμα πιο πολύ. Δίπλη, τριπλή είναι η συμφορά. Αϊμό για μας, χαρά για τον οχτρό. Και η δύναμή μας πια λειψεί. Είμαι γυμνός. Από τον δικό μα τη φαγή στο κύμα. Κλάψε, κλάψε τα πάθη Και Κι έπαμε στο παλάτι. Μαύρη καταραμένη συμφορά. Να είναι η φωνή σου ηχό στο δρένου. Δώρο κακό σε κακού για κακά. Κλάψε μαζί μου. Πε το πυρολό σου. Ωραία κακιά. Ωραία, κακιά κι ώρα πικρή. Αβάστα, χτύνει η συμφορά και άμετρο ο καημό. Χτυπή σου, στέναζε για μένα. Τρέχει το δάκρυμ όλο ένα. Να ναι, φωνήσου, Αφέντη, είναι η φωνή σου, το θρυνό. Αφέντη, ναι, ώρα να θρυνώ. Σκούξε και βγάλε τη φωνή σου. Ωρα κακιά κιόλα πικρή. Ωρα κακιά κιόλα πικρή. Κλαεοκενά. Ανοίγει. πάλι σκοτεινή μου η πλήχη. Χτυπά τα στήθη. Και ξανά πες μυρολόγια μυσιανά. Λυπητερά, λυπητερά. Τα σπρασφουγένια μάθησε τα σύριζα. Σύριζα σπαραχτικά. Κράξε στριγκά. Στριγκά θα γράψω. Πιάσε και σκίσε με τα νύχια το ρούχο σου το πτυχωτό. Λυπητερά, λυπητερά. Κλάψε το στρατευμά μας, κλάψε. Ξερίζωσέ τα μαλλιά. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ σπαρακτικά. Στα μάτια σου βροχή το δάκρυ. Στα μάτια μου βροχή το δάκρυ. Να ναι η φωνή σου, ηχός του. Άλλη μου, άλλη και τρει αλλοί, με θρύνου έμπα στο παλάτι. Ωραία, κακιά και ώρα πικρή, κραυγέ στην πύλη. Απάκρι σάκρι, κραυγέ παντού, καημό και δάκρυ. Βάδισε τώρα σιγανά. Κακοτράχαλη γη των περσών. Ναι. Για αυτούς που έχουν χαθεί Στα πλοία με τους τρεις καρμούς Κι άλλοι μου, εγώ σε προβοδώ Με μαύρους θρήνους και λύχμους Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε την τραγωδία του Εσχήλου, «Πέρσε» σε μετάφραση «Πάνου Μουλά». Έπαιξαν οι ηθοποιοί οι η Ελένη Χατζιαργύρη «Αγγελιαφόρος» ο Δάνης Κατρανίτη. Δαρίος ο Χρήστος Τσάνγκας «Ξέρξης» ο Νικήτας Χορός των Περσών Γιώργος Παρτσαλάκης, Θάνος Καλλιόρας, Κώστας Κοκάκης, Μινάς Χατζησάβας, Κώστας Κοντογιάννης. <Συλίου> Επιλογή μουσικής Δανάη Ευαγγελίου Ρύθμιση ήχου Βασίλης Καράς Μοντάζ Σωτήρης Αρτινός Οργάνωση παραγωγής, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Παραγωγή, Δίκη Μουντρέα. Σκηνοθεσία, Γιώργος Θεοδοσιάδης. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.